Mám ráda angličtinu, pak mám ráda češtinu, když jsme měli dějepis, tak dějepis, už nemáme dějepis a pak mám ráda psychologii. Uh, tak nejradši mám předměty z finance, takže bankovnictví mám rád a vždycky jsem měla rád tělocvik, ale to už na vysoké škole moc není. A mám rád češtinu, angličtinu a to bude asi tak všechno. Ale tyhle předměty mám rád jenom díky učitelům, který, kteří mě učí. My jsme měli ze všeho nejvíc právo a to mě docela bavilo. Já jsem studovala demografii a ta mě taky bavila. Nejvíc mě bavila asi statistická analýza. A tak na té škole byly většinou podobné, ale hodně mě bavila algebra. No, dobře. Tak nejradši mám asi předměty, kde vyučují lidi z praxe a dozvíme se věci, které jsou více praktické než teoretické.